Når du er ferdig å redigere en film så trenger du å publisere den. Og det gjør du på følgende måte i programvaren til Insta 360. Hvis dere legger merke til på toppen av skjermen så er det en pil opp til høyre. Hvis du trykker på det så får du mulighetene til alle stedene som du kan publisere. Jeg har funnet ut at det enkleste faktisk er å ta og velge til album. For det er uansett det han gjør først, først så produserer filmen til harddisken lokalt på iPaden, og så publiserer man da den 360 videon opp til en av kanske de tjenestene som du ser på skjermen her. Vanligvis så bruker jeg YouTube, for YouTube støtter på en veldig overleit måte 360-video, og det gjør selvfølgelig de andre, de andre her også. Så da trykker jeg på Album, så er det en viktig ting. Fordi at når jeg går til valget til høyre her, nemlig 360 video, så får jeg muligheten til å få selve 360 videon. Den andre andre valget som heter Fixed Frame, det bruker man hvis man skal ha et spesielt utsnitt av videon som man må huske på gå til Insta 360 360 video her, og så trykke på haken i høyre hjørne. Når det skjer, så tar det selvfølgelig lang tid, og jo eldre iPad du har, jo lengre tid vil denne prosessen ta. Nå overføres altså videoen til den lokale lagringen på iPaden. Når neddelingen kommer på 100 prosent, så er filmen laget, og da trykker man på Confirm nede i midten. Og nå har altså denne filmen kommet i mine vanlige bilder. Og det dere vil se er at nederst her så har jeg nå 360-videoen liggende. Hvis jeg trykker på play så skal jeg bare vise dere at det er det er. Selv om han ser ut som han er en kjempe film akkurat nå, så kan jeg fortelle at når du laster den opp i en tjeneste som støtter 360-video, så vil videoen bli panorererbar. Og det gjør det ved å trykke oppe til høyre her, trykke på pil oppover, og da kan du velge de tjenestene som du vil laste opp til, for eksempel YouTube. I dette tilfellet kan jeg velge OneDrive. Jeg går in på OneDrive, jeg velger filene mine på OneDrive, og her skal jeg ha en som heter Film. Da går jag in på Film, og så trykker jeg Last opp här. Og nå ser dere nedtelling. Denne korte videon på ett minut ble på 700 megabyte, så den er jo da ganske stor, og det kan ta ganske lang tid å laste opp. Og pass på at iPaden ikke går i dvalemodus, for da må du starte hele jobben på nytt igjen.